טוב שלום קצת ביחור אה uh, פעם אני מוציא מהדורת לילה כי השבוע עבר לי עבר לי השבוע קשה ביום שישי הלך לי טמני 4 ואחריו הלך לי מוד הלך במבל ביתקלקל אז הלך לי הטלפון והיום גם נפל לי הלך לי האינטרנט אני צריכה אותי טכנאי היום או חמישי אז מבקרתי אני עובר עכשיו קורונה של מוצרי חשמל וזה גרם לזה שאני לא אעשה סרטון חדשות ביום ראשון אז אני עושה ביום שני בלילה בניסיון ראשון אז אני מתחיל במה שאני גיליתי השבוע והמידה שצרחתי לעשות אז קודם כל יש, יש שחקן חדש שאני לפחות גיליתי, יכול להיות לא כזה חדש אני אשים, יש כתוביות בחדשות שלי למטה, תסתכלו חברה בשם היפנוטייז, יש להם אתר מוד יפה, טעמים שאני לא מכיר בכלל, אני עוד אפילו לא גניתי איפה קונים, אבל יש אתר, אפשר לנסות לקנות מהאתר אז היפנוטייז שווה לנסות עוד משחק חדש שאני פשוט קורא עליו הרבה בקבוצות ויש עליו הרבה חפירות, זה נושא שנקרא נוזלי יוקרה עכשיו אני מכיר כמה, בלקנוט זה אחד שאפשר להסיג בכל חמות, שהם נוזלים יותר יקרים מאחרים ואני מודה לא טעמתי כי, לא יודע, תמיד יקר לי. יש את 5 פונס שהגיעה עכשיו לבפרילו, שמפתה. יש את דדמן אי-ליקוויד, שזה נוזלים שאפילו ידעו אותם, השאירו אותם בחוויות וויסקי. Okay, ועכשיו okay. גם לואיס מוסיף אחד כזה לרשימה ביצור ישראלי, ומתכון של אוג'י, לפי מה שהבנתי, שמשבוע ביים, אחר. עכשיו... אני לא יודע אם שווה או לא שווה, מודה לא ניסיתי אף אחד מהם עד היום זה מוזרים שהמחירים שלהם נעים בין 80 שקל לבקבוק של 60 ומעלה וואלה, אני מבטיח לנסות אחד בקרוב בשביל לתת חווה דה עם הפרסטיג'ו, הדאה ווין סבילו הבקבוק זה מי שכבר ניסה אני אשמח אם תקטבו למטה רעיונות, ואם כבר אמרתי לואיס, אז בית המאיידים יוציא השבוע את הנוזל החדש להם מהונתכון של אוג'י <עוד> זה עיקרי אריס, מזל טלזה, המזל של לואיס מסתבר והוא שואף להוציא סריה שלמה כזאת של 12 מזלות עם הזמן כרגע מדובר על כינוח שיש בו 13 טעמים ומהשבוע הקרוב ואתה יכול לרכוש אותו אוג'י סדרה חדשה שלו, 39 טעמים חדשים יצאה לדרך מדבקות חדשות, סדרה יפה, טעמים טיפה השתנו, טעמים מסגירו אפשר לטעום, אני חלק כבר יציג בתאימות הבאות שלי כבר רכשתי חבילה מי שלא פונה, קונה שירות מאתר שלו מתחיל, אפשר לקנות את הסחורות שלו וריג לו אצל לויס ואשקלון ומעכשיו גם לירושבים יש בגוע שלחו לי תמונה של איך נראית החנות בגועה וואלה יש להם כותל מערבי של נוזלים אז אתם יכולים ללכת ולנשק שם מסים פתק ולצאת אבשי נוזלים עוד מאוג'י בקרוב ייצאו עשרה טעמי טבק גם כן באריזות מחודשות אני מהדוגניות בתמונות שראיתי רק מת לי טבק בננה נראה לי חדש מיני שף מיני שף יעתיאח לי שיצא קינו חדש מ팝 קורן וקנדיה, but this is new, so it's coming. I'm going to continue the series. And also I'm excited that in the near future it will be available. This is something that I'm very excited about because I'm a fan of this. So in the near future it will not only be אני לא יודע שחק League of Legends כל לילה נגד ילדים בני 12 מפולין אני כבר שחק 7-8 שנים League of Legends וזה משחק של חברה שנקראת Riot Games עכשיו עד, עד כל פעם שהלכתי לחנויות וראיתי יש בקבוקים של חברה שנקראת Riot Scots שאפילו הלוגו שלהם נראה בדיוק אותו דבר. אז הכלתי קצת לחכוך זה כי זה נורא יצבן אותי כי לא... הלוגו דומה אז מסתבר שכבר יש טבעיות על זה זה רייוט קול זה חברה זה חברהת קיד יכול שתפסו טרנד מאיזה שהוא משחק על השם של רייוט גיימס זה קידו של שחקנים של אנשים שמשחקים במחשב קבוצות שנפחרת נבחר, אני רואה שאנחנו בפארק מסתערים 2 בלילה عشان יסתפטו הזה זה נפחרת של גיימרים שביחד שתפסו טרנד על השם לדעתי זה חברה מאנגליה ולדעתי הם עכשיו גם יצאו, בסגר, עכשיו, וגם שנים יוצאים אה, בסדרות של נוזלים. אני עוד מחפש את, ה, את ה, איך הם, מה נגמר עם המשפט הזה, אבל אני יודע בוודאות שיש משפט סביב זה. ראהיות סקוות גנבות השם שלהם עם משחק המחשב, כי עד עכשיו זה יתריל אותי. אה, עוד ידיעה מהעולם ומאוד מגניבה בעיניי, בעיקר עכשיו כי ביבי פתח לנו את השערים לדוביי, אז יש תוכנית שבינואר יהיה בדוביי וייפ אבנט ענקי אז חברים, יצרנים ישראלים, פתחו לכם את השערים יהיה למיה שגריר רגשון שלנו בדוביי ובאווירה לא אופטימית נראה כאילו סוף השבוע הזה אנחנו נכנסים לסגר לא מלחיץ אף אחד, אבל עם הסגר הקודם היה קשה להשיג נוזרים אז בסגר הזה יהיו גם חגים זאת אומרת, לא מספיק, יש סגר, גם יש סגור כראש השנה, סגור כיפור, סגור, סגור מסגור מסיבות טובות. חבר'ה, תערכו, כאילו אנחנו בדרך למלחמה גרעינית, אני אישית כבר הזמנתי 7 מ-אוג'י, 4 מ-אוג'י, 3 מ-אוג'י ומחר אנחנו מוצאים هذا הזמנה. ושוב, כשאני מרעני זה, אני מזמין לארבעה אנשים, ומחר גם יש עוד איזה 15 בקבוקים ופרילו נערכים למלחמה גרעינית בגזרה שלנו. חברה יש קופונים למלא אתרים זה גם זמן טוב לקנות כי יש אחלה מבצעים אני לא יכול לדווח עליהם אבל בקבוצות מי שמצטרף בקבוצות הוואטסאפ ושמון כאלה או בקבוצות הפייסבוק תגעו שיש מלא קופונים במלא הנחות כי ראש השנה תלכו אלכי. יאללה חברים שיהיה לנו חג שמח כל אחד גדולים שלו